szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részfőket is én Bartatusek Nébólya vagyok, PPH igazgató Bartatusek János vagyok, PPH igazgató Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogság specialista a szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, HunorTrade Zrt és a Nyílt Akadémia a Tanada 2000 Kft. alapítója és vezetője. Egyik legismertebb mesterkocs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy pártag, illetve vezetőbeosztású. Nem örökölt se vagyon, se rangot. Nem vett részt a privatizációban sem. 87 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 91-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén. 93-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldása, az emberek vezetése és oktatása területén is. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban.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 hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 84 öt a Budapesten él családjával. Feleségevel Mariannak kiegyensúlyozott boldog családi élete van, két fiúgyermeket neveltek fel. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az emberek, embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is.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 Ha az élet vagy emberismerettel kapcsolatban új kérdés merül fel, gyorsan kap választ, hogy átadhassa az információt. Küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az alánykorban. Szeretném megkenni mezetünket, Sleddacsik Miklós Mesterkóst, hogy jönjön és tartsa meg a mai képzést. nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak mint elhangzott na nézzük meg akkor mivel is foglalkozunk, jó? mit csinálunk? hát nem tudom mennyire tudjátok hogy mit jelent hogy coach képzés, akik itt tanulnak azok tudják, a coach egy szakma és egyébként egy angol szó maga coach, azt jelenti edző, tehát ilyen sportrendezvényeken láthatjátok hogy ki van írva coach, nyilván nem a magyar sportrendezvényeken hanem a külföldi sportrendezvényeken ki van írva hogy coach, az azt jelenti edző és mi egy edző dolga kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet, nyilván a sport esetében a sportolókból nálunk nem a sportolókból hozzuk ki a legjobbat és a legtöbbet hanem úgy általában az emberből hozzuk ki a legjobbat és a legtöbbet tehát a kócs arra képes hogyha valakinek valami problémája van az mindegy hogy családi vagy személyes akkor képes rávezetni az ügyfelét arra hogy mi a problémája oka valódi oka és mi a problémájának a megoldása természetesen hogyha valaki képes erre hogy a problémák okát ismerje akkor képes arra hogy a saját életében is a problémák okát felfedezze ha valaki képes arra hogy a problémák megoldását ismeri akkor arra is képes hogy a saját életében ha történik egy probléma akkor annak megoldását is ismerje, illetve meg is oldja. Tehát nem csak arra jó a kócs hogy jövedelemszerzésre mert egy szakma, mint az imént említettem, tehát a kócs egy szakma, méghozzá nem egy régi keletű szakma, de ugye egyre népszerűbb, egyébként ugye azt is el lehetne mondani, hogy mi vagyunk Magyarországon a legnagyobb kócsképző intézmény és lényeg az hogy hogy nem csak egy olyan szakma amelyikben, amelyikkel pénzt lehet keresni hanem arra is jó hogy az ember egy más minőségű életet éljen tehát az embernek azért szokott rossz minőségű lenni vagy nem kellően jó minőségű lenni az élete mert a problémáit a legtöbb ember nem nagyon tudja megoldani Mit szoktak az emberek csinálni, hogyha valamilyen problémája van saját magának, vagy a párjával együtt kettőjüknek? Mit szoktak csinálni? Mást hibáztatnak. Tehát például akik eladósodtak, azok jellemzően kit hibáztatnak, vagy mit hibáztatnak? Nem magukat, hanem a bankot ha nehézségeik vannak mondjuk anyagi nehézségeik vannak akkor kit hibáztatnak? mondjuk a munkáltatót hogy nem fizeteleget ha mondjuk nincs munkájuk akkor az államot hibáztatják hogy miért nem terem több munkáját stb. stb. tehát nézzetek körül az emberek jellemzően nem saját portájukon söpörgetnek hanem vagy söprögetnek, hanem, hanem ugye másra mutogatnak, másra mutogatnak. Na most ebbe van egy nagy gond. Méghozzá az, hogy az ember, ha egy problémával küzd, és másra mutogat, az mindegy, hogy egy állam, vagy a munkáltató, vagy egy adott személy, az nem fogja a te problémádat megoldani. A te problémádat egyetlen egy személy tudja megoldani. Te saját magad. Ha családi problémád van, az azt jelenti, hogy mondjuk a pároddal van együtt kettőtöknek problémája, bármilyen jellegű, akkor nyilvánvaló kettőtöknek kell megoldani. És nem fogja az se az állam helyetted megoldani a problémádat se a szülőd, ha felnőtt vagy, se a gyereked nem fogja megoldani se a munkáltatód nem fogja megoldani se a jóisten nem fogja megoldani a te feladatod segítséget esetleg kaphatsz innen, onnan, amonnan, de hogy nem fogják helyetted megoldani az volt biztos na most ha valaki viszont nem oldja meg a saját problémáit akkor vajon miért nem tudja megoldani? hát mert nincs tudása tehát nincs tudása tehát az embernek szüksége van arra hogy rendelkezzen olyan jellegű tudással mutatom ami az összes életterületére vonatkozik az embernek alapvetően megnézed nem nyolc nem 12 hanem 10 életterülete van, fontos hogy tudjunk bánni önmagunkkal tehát rendelkezzünk saját magunkkal kapcsolatos tudással ide tartozik például az önismeret, de ide tartozik az önbizalom, önértékelés, önbecsülés, ide tartozik a például az optimizmus stb. stb. szükséges hogy az ember tudjon bánni a saját párjával szükséges hogy a szüleivel szükséges hogy a gyerekeivel tudjon bánni na most ezek a területek párod, szülei, gyereket ha megnézed ez úgy működik hogyha bárkivel kapcsolatban neked gondod van ezek közül párod szülőd, gyereked, bármelyikkel akkor olyan mértékben elvonja a figyelmed hogy az életben nem fogsz haladni tehát ugye legalapvetőbb dolog hogy ezekkel evel a kettes, hármas, négyes életterülettel jól tudjunk bánni de az hogy jól tudjunk bánni evel a kettes, hármas, négyessel nyilván fontos hogy Önmagunkkal jól tudjunk bánni. Mert ha önmagunkkal sem tudunk jól bánni, akkor hogy bánjunk jól a párunkkal, a szüleinkkel, a gyerekeinkkel? Tehát még egyszer mondom, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy figyeld meg. Ha egy idegennel, vagy egy kollégával, vagy bármilyen, nem vérrokonoddal van probléma, közel nem vonja úgy el a figyelmed, mint a vérrokonod jó a párod az nem vérrokonod, de akkor inkább úgy mondanám mint a közvetlen hozzátartozód, jó? ha ez jobban tetszik tehát ha egy közvetlen hozzátartozóval van gondod sokkal jobban elvonja a figyelmedet más dolgokról mint gyakorlatilag bárki mással van problémád tehát ugye itt van a másokkal való problémád ha esetleg több emberrel van problémád akik nem közvetlen hozzátartozód vagy közvetlen hozzátartozóid, akár több emberrel van problémád, gondod az nem vonja el a figyelmedet mintha egy közvetlen hozzátartozóddal van gondod tehát a közvetlen hozzátartozókkal való gond sokkal nagyobb mértékben elvonja az embernek a figyelmét mint bármi más és mire van, miért van szükség a figyelemre? mert az ember úgy működik a figyelem az a jelenben szükséges, tehát a jelenben kell és ha jelenre nincs az embernek figyelme akkor mit fog, mi fog történni? az fog történni hogy az illető hibázik mivel hibázni soha nem a jövőben tudunk, soha nem a múltban tudunk, hanem mindig a jelenben hibázunk. És természetesen ha a jelenlegi jelenünkben, amiben hibázunk, mondjuk egy nap múlva már a múlt, akkor is a jelenünkben hibáztunk. És ha a jövőben hib hibázunk bármikor, akkor is a jövő jelenében hibázunk világos ez? tehát az ember hibázni csak a jelenben tud világos ez? ezáltal ha az illetőnek nincs elég figyelme a jelenre miért? mert elvonja a figyelmét egy probléma egy probléma az mindig a múlt a jövő az nem probléma tehát a jövő nem tud előidézni problémát mert a jövő az még meg se történt, és a jövő az képlékeny, ami azt jelenti, hogy lehet ilyen is, vagy olyan is a jövő akkor jelenthet gondot, ha valaki fél a jövőtől oké? Okay? mert ha a jövőtől fél valaki, a jelenben fél nem tudom világos-e és ha jelenben fél valaki és arra gondol hogy jó milyen rossz lesz a jövőben nekem és milyen mennyire félek tőle akkor a figyelme már nem a jelenben van hanem a jövőben tehát az ember akkor hibázik hogyha a figyelme vagy a múltban van vagy a jövőben van és nincs elég figyelme a jelenre és ha megnézed ma ez az általános probléma az emberek figyelme az a legkevésbé van a jelenben sőt úgy is lehetne mondani hogy mióta élünk azt látod hogy átlagosan az emberek figyelme a legkevésbé van a jelenben világos ez tehát amikor például az embereket avval ijeszgetik hogy a, ha nem oltatják be magukat, meghalnak, a halál az nem a jelen az a jövő, tehát ijeszgetik a jövővel, világos ez? szó szóval szerint a jövővel ijeszgetik az embereket, magyarul elvonják a figyelmüket a jelentől, miért? hogy többet hibázzanak és te a figyelmüket egy olyan jövőbe ahol minden bizonytalan, a jövő az soha nem biztos ezt jó jegyezd meg, a jövő soha nem biztos, az mindig bizonytalan egy biztos, tudod mi? a múlt de a múlt csak akkor biztos, ha arról a múltról te győzöttél meg, világos ez? ha más győződött meg arról a múltról és nem te akkor te számodra az a múlt már nem biztos érthető ez? mert az a másik személy a múltat úgy adja elő neked ahogy ő akarja tehát magyarul amikor megetetnek azzal hogy mi történt a múltban akkor hát ha jól csinálod akkor feltételesen fogadod el oké? Okay? miért? mert nem te győzöttél meg róla, világos ez? tehát akkor menjünk egy kicsit vissza, a jövő az képlékeny és nem kell tőle félni, mert ha az ember a jövőtől fél akkor azzal kialakítja az hogy jogos volt a jövővel kapcsolatos félelme. Nagyon érdekes, mert, mit tudom én, figyelgettem. Mikor? Ma is, meg tegnap is. Ugye, tudjátok, már a főleg ma így voltam és itt elsősorban itt mosutott eszembe hogy itt figyelgettem, igen nem is tegnap ma figyelgettem hogy, hogy ugye már nem kötelező a közterületen a maszk és megnéztem hogy mégis kik hordtak maszkot és képzeljétek el túlnyomó többségében tudod kiken volt maszk? az egész fiatalokon, nem a gyerekeken az ilyen 20 év 30 év közöttiek, érted? De, de a, akár 20 év alattiakon. Csak lestem. Érted? Csak lestem, mint Jani a moziba, Érted? Hogy a fiatalok így félnek, hogy már amikor nem kötelező a maszk, akkor is maszkban vannak. Méghozzá a jó része. Azt láttam, hogy a fiatalok többsége azban volt, érted? jó nem órákon keresztül néztem hát pár perc alatt itt elég sokan járkának és azt figyeltem érted egy pár percig és a, a, a, a, a fiatalabbaknál idősebbek azok a jellemzően nem volt maszk a fiataloknak meg a többségén maszkolt, most képzeld el ha egy fiatal így fél a jövőtől hogy él? érted? tele van félelemmel tudod mi lesz az olyan emberekkel akint a jelenük tele van fél félelemmel? tudod mire viszik? semmire semmire se fogják vinni tehát az embernek van egy alapvető. tehát egy olyan fajta működése ami meghatározza a jövőjét, ez most egy kis tanítás de nem fogom a módszereket elmondani csak azt hogy hogy tudjátok hogy ezt, ezen változtatni kellene, egy alapvető módszer jó? vagyis egy alapvető működés, nem módszer csak alapvető működés mégpedig az hogy szükséges a jelenben a jövővel kapcsolatban egy optimizmus. Az a személy, aki a saját jövőjével, vagy akármi abban annak a környezetnek a jövőjével, vagy az emberiség jövőjével nem optimista, az nagyon nagy bajba lesz a jövőben. Világos ez? ezt bármikor megfigyelhetted ugye én 93 óta figyelgetem az emberek működését, vagyis 91 óta figyelgetem az emberek működését és 93-tól már vezetek is embereket és azóta ugye hála Istennek jóval több mint százezer embert tudtam megfigyelni azáltal hogy együttműködtünk valamilyen szinten hogy hogy működnek, és azt láttam, saját tapasztalat, de ezt tanultam is egyébként, és annak alapján kezdtem el figyelni, hogy azok az emberek, akik a jövő saját jövőjével, vagy tudom, a családja jövőjével, vagy a világ jövőjével mindegy, pessimisták, igazából nem tudták sokra vinni. és ez egy érdekes dolog tehát az embernek a jelenben szüksége van a jövővel kapcsolatosan optimizmusra és ha az ember ezt nem teszi hát nem sok jövő, jó jövő várható számára tehát olyan amit szeretni fog márpedig ha most körülnézel akkor nem éppen az optimizmus hogy is mondjam látszódik az embereken vagy hallod az emberektől az optimizmust na most miért csináljuk ezt az egészet? jó? tehát a coach képzéseink által képes lesz bárki arra hogy helyesen bánjon minden élet életterületével és nem csak azt mondjuk meg, ez egy lényeges különbség hogy nem csak azt mondjuk meg a fizetős képzéseinken tehát te elmehetsz fizetős képzésekre ezek a fizetős képzések ezek jellemzően párnaposak tehát olyan fizetős képzések ahol azt mondják meg hogy hogyan változtass az életeden pozitív irányban. na most de ott tudod mit mondanak? megmondják azt hogy mi a baj, ez jó és azt is megmondják hogy mi lenne az ideális, ez is jó, csak azt nem mondják meg hogy juss oda. vannak ilyen képzések amelyek megmondják hogy hogy csak az tanfolyam tehát az tanfolyam, tehát egy párnapos motivációs szemináriumon te nem fogsz módszerekhez jutni sehol tehát sehol a tanfolyamok azok arra hivatottak hogy módszereket is átadjanak de ha te beiratkozol egy tanfolyamra hogy változást idézzen elő benned, tudod mit láttam? kivétel nélkül mindenkinél hogy azoknál idézett elő változást akik hosszú távon csinálták azt amit tanultak azok akik én, elvégeztek egy egy két hetes tanfolyamot vagy akár egy egy hónapos tanfolyamot én nem láttam igazából változást tudjátok miért? mert az embernek van egy működése és ez a következő hogy ha a környezet nem változik, akkor az illető visszaváltozik arra a szintre, ami volt tehát a visszarendeződés az minden szinten az életben működik minden szinten ezeken a területeken is tehát hogyha valamit nem fejlesztünk, nem építünk, nem gondozunk akkor visszarendeződik abba az állapotba, amiben volt, vagy amiből kiindult. Na most egy ember kiindul egy bizonyos helyzetből, bizonyos állapotból, és elkezd fejlődni, de a környezete az marad, és igazából ezáltal gyakorolni nem tud folyamatosan, mert ugye folyamatosan kellene gyakorolni, akkor szépen visszarendeződik abba az alapállapotba. Mint amiben volt. És ez nagy probléma. Azért nagy probléma, mert gyakorlatilag kifizette a nagy lóvékat, és igazából sok minden nem történt. Tehát sok minden nem történt. Na most általában a képzések, ahol az emberek fejlődhetnek, nem olcsóak. Tehát nem olcsóak. Kihasználják azt, hogy, hogy az embernek nincs más lehetősége. Vagy fizet a fejlődésért, vagy nem fog fejlődni. Ennyi. És ha kicsit körülnézel, akkor azt látod, hogy az valódi képzések, ami módszereket is adnak, az óránként ott kezdődnek, hogy jó pár ezer forint. persze vannak olyan képzések ahol képzésnek tűnő dolgok ahol igazából motiváció van és mit tudom én, beszél valaki arról hogy ő honnan indult és hova jutott Aha. csak te nem ott vagy ahol ő volt nem tudom elég világos voltam-e tehát te nem abban az élethelyzetben vagy amiben ő volt érted? te egy saját élethelyzetben vagy és a saját élethelyzetedből kell változnat és tudod a saját élethelyzetből illetve élethelyzetedben személyes tanácsokra van szükséged mert ha nincsenek tehát mivel minden embernek más élethelyzete van, mondjuk kivétele egy házaspár tehát más élethelyzete van ezért nem lehet ráhúzni az emberekre egy sablont és azt mondani, hogy mindenkinek ez a fajta fejlődési módszer eredményes lesz nincs ilyen mert más élethelyzetekben vagyunk minnyáján mondom kivétel a párok, és onnantól kezdve hogy más élethelyzetben vagyunk hiába húznak ránk egy sablont egyszerűen elakadunk, mert a sablon annak a problémának a megoldására nem jó világos ez? ezáltal hogyha valaki nem kap személyes támogatást arra az adott problémára vonatkozóan ami akadályozza az ő fejlődését akkor nem fog fejlődni tehát amikor az ember sok ember tanít akkor azt tanítja hogy általában mi hogy működik de nem tudja azt tanítani ami minden embernek működik, tudod miért? mert minden ember más és más élethelyzetben van ha lenne két egyforma ember akkor annak a két egyforma embernek lehet pontosan azt a két dolgot ezért lehet tanítani, mert ugye például egy pár esetén lehet úgy kócsingolni egy párt hogy mind a kettő elkezdjen abba a párkapcsolatban mondjuk fejlődni mert ők egy élethelyzetben vannak de most gondolj bele mitől én ha most odalagsz tíz párt amelyiknek gond van a házasságával az egyiknek ezért van gond a házasságával a másiknak azért van gond a házasságával a harmadiknak azért van gond a házasságával és onnantól kezdve, ha ugyanazt tanítod, hogy fognak megváltozni? Na most gondold végig, hogy úgy működnek az emberek, hogy onnantól, hogy megfogantunk, történnek velünk dolgok. És minden olyan dolog, ami negatív hatást gyakorolt ránk, az múltbéli negatív emlékképeket hozott létre ezek a múltbéli negatív emlékképek olyan mértékben befolyásolják az emberek jelenét hogy az emberek többségének fogalma nincs hogy miért nem úgy mennek a dolgok ahogy ők szeretnék mert egyszerűen a az elméjének egy bizonyos fele a baloldal, amit úgy hívnak, hogy a reaktív elme egyszerűen nem engedi, hogy ő neki az élete úgy alakuljon, ahogy ő azt szeretné. És a reaktív elme azért nem engedi, mert lebolokkolja az illetőnek a működését, az olyan fajta működését, amit szeretne, hogy működjön mert a múltbéli negatív emlékképek erősebbek mint a jelenbéli történések és ha jelenben az illetővel történik valami akkor olyan blokkot hoz létre a baloldali agyféltekén révén ugye a reaktívelme hogy egyszerűen az illető képtelen a jelenben úgy cselekedni ahogy az ideális lenne na most gondold végig hogy az embereknek hányféle negatív történésük lehetett mondjuk akkor mikor az édesanyjuk hasába volt hányféle negatív történés lehetett mondjuk az első hét évében mikor megszületett mert ez a 7, plusz 9, 7 év plusz 9 hónap ez olyan mértékű befolyás, hogy az illető nem úgy működött, mint egy felnőtt ember, hogy képes különbséget tenni mert egy felnőtt képes különbséget tenni tehát képes azt mondani, hogy mikor valaki, aki bántja mondjuk szóban egyszerűen azt mondja rá magában, hogy ez úgy hülye, hogy van na most a gyerek nem tud igyet csinálni, érted? tehát a gyerek nem tud különbséget tenni, a gyerek az 7 éves korig onnantól, hogy megfogant mindent magára vesz ami negatív mindent na most gondold végig hogy két ember kivétel ha ikrek ugye az ikrek élnek meg ugyanazt kilenc hónapon keresztül de onnantól kezdve ha már növekednek nem biztos hogy pont ugyanazokat az élethelyzeteket élik meg már 7 éves korukig na most tehát már az ikrek sem tudják 7 éves korik, korukig pont ugyanazokat az élethelyzeteket megélni, én ismertek illetve ismertem ikreket és hát gondold végig akkor hogyha két különböző emberről beszélünk akkor mennyire éltek meg hasonló élethelyzeteket ezáltal amikor az embereket tömegesen tanítják általános tudást lehet adni az embereknek ami úgy általában működik de speciális esetben plusz segítségre van szükség és ezért kell a kulcs világos ez? tehát ezért kell a kócs, mert a kép, a kócs képes arra, hogy a speciális dolgokat megoldja világos ez? tehát megkeresse az okot és a megoldást, világos? tehát a kócsnak erre van tudása, hát kivétel akkor hogyha nem tanul kellőképpen vagy nem tanul minden területet Miért? Mert vannak olyan kocsképző intézmények, ahol a szellemi dolgok azok nem annyira működnek, tanítják, mint a fizikai dolgokat. Csak az ember hanem nem csak fizikumból áll, hanem az ember a szellemi dolgokból is áll és ha nagyon finoman akarnánk fog fogalmazni akkor 50-50% de ha jobban belemerülünk a dologba akkor azt mondanánk hogy a fizikum most csak 40% százalék. és a szellem, az szellemi dolgok azok 60% százalék. miért? mert van bennünk egy lélek és a lélek, a lelkünk, a saját lelkünk fejlődéséért vagyunk itt és nem a testünk a tested, tehát beleértve az agyad a lelkedhez képest parányi tudást tud felhalmozni szó szerint értsétek, parányi tudást a lelked ahhoz képest amit az agyad fel tud tudást dolgozni és halmozni annak a megszámálhatatlanul nagyobb mennyiségére képes érted? tehát a lélek az korlátlan mennyiségű tudás befogadására képes most gondold végig, mondok példát, jó? ha az agyadat rákötnék egy számítógépre és elkezdenék betáplálni a világ tudását tuti beleőrülnél. Világos ez? Megőrülnél. A lelked meg azt mondaná, hogy még oké? Okay? Még kérek. Ez kevés. Oké? Okay? Tehát amielőtt leszületsz, nem a testednek, hiszen nincs, nem volt ott tested a létközi állapotban, nem a testednek törlik a tudását, hanem a lelkednek és tudod miért törlik a tudását a lelkednek? nagyon egyszerű hogy az az előző életi, életben létrejött negatív események azok megbefolyásolják a következő életedet, érted? mert ha megnézed most ahány éves vagy? milyen mértékben befolyásolja az életedet az életi negatív történés most képzeld el, hoznád az előző életek negatív történéset is tudod mit csinálnál? minden bénán csinálnál szó szóval szerint tehát minden pillanatban és működést mutatnál minden pillanatban tehát örülj, hogy az előző életi tudásaidat nem hozod, és csak az ez életit hozod. Mert az ez életit lehet gyakorlatilag semlegesíteni. Úgy is lehet mondani, hogy törölni. De inkább semlegesítés a jobb kifejezés. Tehát ami ebben az életben történt veled, annak felderíthető hogy miért történt sőt még nagyjából az is hogy mikor történt sőt akár pontosan hogy mikor történt és meg lehet érteni ha valakinek kellő tudása van már meg lehet érteni hogy annak a történésnek miért kellett veled úgy történnie, ahogy történt mert itt van a kutya állásva hogy az emberekkel ha történnek dolgok mit szoktak csinálni? jaj Istenem miért pont velem? ezt szokták csinálni miért vagyok ilyen szerencsétlen? meg stb. stb most gondold vele végig hogy mennyivel jobb mikor az ember azt mondja hogy tudom hogy ennek miért kellett velem megtörténnie Na most gondold végig, mit tehetsz egy olyan helyzettel, amikor azt mondja az ember, jaj miért pont velem történt? Mit tehetsz vele? Semmit, semmit. Vagy mikor azt mondja az ember, miért vagyok ilyen szerencsétlen? Miért történt velem? Mit, mit tehetsz azzal a helyzettel? Semmit de amikor azt mondja az ember hogy tudom hogy miért történt velem érted? na azzal tudsz mit tenni? de ahhoz hogy tudjad miért történt veled kell tudás persze ugye sok esetben jó az általános tudás de vannak speciális helyzetek persze ez úgy működik én azt tapasztaltam minél többet tanul az ember egy helyen annál inkább egyre több és több élethelyzetére tudja a pontos megoldást meg az okot előtte természetesen de például valaki idejön egy új tanulóként hát ő még nem végezte el a három évet tehát nincs annyi tudása hogy a három évvel kapcsolatosan ami elhangzott okok azzal ő tisztában legyen nincs, és akkor elindul például na akkor változtatok az életemen. és akkor elakad, mert hiányzik még az az ismeret és akkor ilyenkor van az, hogy van az embernek egy szervezője ha az régebben tanul, itt tanul akkor már lehet hogy tud segíteni vagy van egy vezetője aki még régebben itt tanul akkor az még többet tud segíteni, vagy van egy igazgatója aki még régebben itt tanul még többet tud segíteni, és akkor azt a speciális megoldást ami rá vonatkozik az lehet hogy 5 perc alatt megadja, érted? és az illető pedig azt mondja, "Ú, tényleg de jó, legalább már tudom tehát az ember úgy működik, ha valaminek tudja az okát akkor általában megnyugszik Ugye az egy probléma, nagy probléma, amikor az ember nyugtalan, zaklatott, úgy is lehetne mondani. Ugye ezt észrevettétek az életetekben, hogy nem jó zaklatottnak lenni, nem? Nem jó nyugtalannak lenni. Az a jó, az ember nyug is, nem? Nyugodt vagy, az a jó, a nem vagy zaklatott, nem? És ha az embernek tudása van, akkor sokkal kevesebb a nyugtalansága, sokkal kevesebb a zaklatottsága szokták tőlem kérdezni például azt hogy valaki éjszaka nem alszik nyugodtan és akkor meg lehet tőle kérdezni és nappal mennyire vagy nyugodt? <gül> mert az éjszaka az a nappalnak a következménye ha az ember valaki nyugodt nappal akkor nyugodt éjszaka is az a nyugtalan éjszaka aki nappal is nyugtalan, világos ez? tehát akkor legyen az embernek annyi tudása a jelenben hogy nyugodtan tudja élni az életét hogyha bármi történik akkor nyugodtan tudjon ahhoz a történéshez hozzáállni érthető? most akkor nézzük még egy kicsit tovább tehát miért csináljuk ezt az egészet? jó? tehát van egy küldetésünk az hogy a tudás átadással a kócsképzéseink által és adva gyakorlási lehetőséget is természetesen a kócsképzéséhez akinek ugye aki akar gyakorolni, nem kötelező gyakorolni csak akkor megnézheted hova fejlődsz mennyire fogsz fejlődni, mindegy, ez már te dolgot, hogy képessé válj arra hogy minden élethelyzetben helyesen cselekedj, nyilván ez nem egyik pillanatra a másikra jön létre hanem ez egy fokozatos dolog majd arra is ugye hogy bármilyen problémát megoldj az életedben vagy akár ebben segítségére legyél másoknak vagy megelőzd a problémáidat, mert ugye az a legjobb ha megelőzöd és más is képes legyen problémákat megelőzni, nem kötelező másoknak a segítése de én úgy vagyok hogy hogyha én sok embernek teszek jót akkor én sem fogok rosszul járni az is fontos hogy képes legyen célokat megvalósítani Továbbá az emberek és az élet jobbítása az elég fontos lenne az ember számára, ha az ember képes arra hogy önmagán és másokon segítsen akkor az létrehoz egy lelki fejlődést így az emberek képessé válnak arra hogy jobban érezzék magukat a bőrükben tehát az ember képes arra hogy az élethelyzeteit helyesen oldja meg és ebben a környezetében is segítségre legyen akinek erre szükség van nyilvánvaló meg aki kéri akkor ugye boldogabban tudod élni az életedet és az azt jelenti hogy hát ha az ember másokat segít akkor nyilván ez szeretet nélkül hát nem az igazi tehát ahhoz hogy valaki embereket segítsen az kell egy szimpátia az emberek irányában a szimpátia az a szeretetnek egy bizonyos foka de az hogy az ember szeresse az embereket az, az is kell hogy legyen benne egy ilyen békesség és képes legyen arra hogy békességben kommunikáljon az emberekkel tehát ahol szeretet van ott békesség is van és ahol szeretet és békesség van ott az emberek jól érzik magukat a bőrükben ott mondhatjuk azt hogy boldogok és mivel a környezetedről is szól a történet ezért fontos hogy a környezetedben lévő emberekkel jól tudjál együttműködni, nem? és ha az emberek tömegesen csinálnák ezt hogy szeretetben békében és boldogságban együttműködnek másokkal akkor a Földön aranykor lenne ugyanis ezen Földön 2035-re aranykornak kell lennie, jó? lesz is csak nem biztos hogy mindenki megéri sőt most jelenlegi állás szerint a többség nem éri meg ha csak nem változnak olyan irányba oké? Okay? na és akkor nézzük tovább, én ebben kapcsolatban optimista vagyok megmondom őszintén és akkor nézzük ugye ezek megvoltak, azért csináljuk mert a fentiek megbíztak vele minket oké? Okay? tehát azért mi csináljuk, jó? mert megbíztak vele minket és ezért csináljuk közösségben nem egyénileg hanem együtt, ha egyénileg akar valaki bejutni az aranykorba hát kösse föl a gatyáját együtt könnyebb, hát most gondold végig most mindenki látta hogy hogy könnyebb tanulni úgyhogy együtt tehát itt az iskolákban most ugye az elmúlt több mint egy évben egy csomót otthon kellett tanulni a gyerekeknek egyedül előtte mi történt? ugye együtt tanultak az iskolában aha és most vannak a vizsgaidőszakok például az egyik rokonunk most vizsgázott három tantárkból ötös kapott egyből megbukott érted? És előtte sose bukott meg, sose kellett pótvizsgára menni, és a 30 fős csoportból 20 megbuktak. Érted? Na ebből látni, hogy egyedül milyen hatékonyan lehet tanulni. És mennyivel hatékonyabb a csoportban tanulás. És egyesek úgy gondolják, hogy majd ők egyedül. Megváltják a világot. Jézus meg tudta váltani a világot. Nem bántom őt, nehogy nagy tisztelet övezi részemről Jézust. De megváltotta a világot. Van itt a Földön olyan ember, aki megváltotta a világot. Hát passzuskulcs még Isten sincs, nem hogy ember még Isten sincs aki megváltotta a világot, nem hogy ember ha megváltást akarnak az emberek akkor azt együtt kell megcsinálni, világos ez? ez egyedül nem megy és nálunk ez pont erről szól hogy együtt hogy minél előbb minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján a lelki fejlődést megelőzi egy szellemi fejlődés majd mindjárt megyünk a lelkifejlődésre, tehát egy szellemi fejlődés megelőzi tehát szellemi fejlődés nélkül nincs lelkifejlődés. mert 2026-ig folyik a kiválasztása annak hogy kik fogják tartani az aranykorban a Aranykor, kik fogják tanítani, bocsánat, az aranykorba jutókat kik fogják tanítani tehát az hogy valaki jó tanító legyen ugye két dologra van szükség nem csak nagyfokú tudás hanem nagyfokú tapasztalat bizonyára neked is voltak olyan tanáraid főleg amikor a szakmádat tanultad milyen tanárok? akik csak elméleti tudással rendelkeztek és olyanok is akik rendelkeztek elméleti tudással is meg gyakorlati tudással is melyiktől tanulhattál szerinted többet? Nekem voltak. Csak azért mondom, mert ha nekem voltak, hát ha neked is voltak ilyen tanáraid. És nagy különbség volt azok közt, akiknek csak elméleti tudásuk volt. Szembe azokkal, akiknek gyakorlati tudásuk is volt. Például az szakmában egyáltalán nem mindegy volt, hogy ő szakmában dolgozott, és utána tanított. Vagy nem is dolgozott a szakmában hanem csak elvégezte az iskoláit és utána elkezdett tanítani na most például az én esetemben én úgy tanítom az embereket hogy előtte én nagyon sok mindent megéltem az átlagnál sokkal több tapasztalatot gyűjtöttem sokkal többet és ezáltal ugye nem csak elméletben tudom a dolgokat hanem gyakorlatban is mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van a lelki fejlődés, na nézzük meg mi a lelki fejlődés, mindjárt megyünk, itt van a lelki felnődésnek van 7 szintje megnézed az emberek bebizonyították hogy az egyes kettes lelki szinten vannak bebizonyították a valahova tartozás az már egy elenyésző lelki szint azokhoz képest mármint úgy elenyésző hogy lélekszámban elenyésző tehát sokkal kevesebben vannak a harmadik lelki szinten mint az egyes kettesen nem a világról beszélek tehát nem a földről beszélek hanem a, abban a társadalmi formában amit látunk itt a nyugati társadalomban a nyugati társadalomban van egy óriási probléma tudod micsoda? hogy az embereknek nincs hitük, de nem is volt de nem is volt, a nyugati társadalom, ez a fajta fogyasztói társadalom az emberek hitét kinevelte szó szerint, és utána már úgy nőttek föl az ifjabb generáció, hogy a szülők által nem kaptak hitet ezért a gyerekek ebből a szempontból még rosszabbak lettek tehát úgy érse a gyerekeket hogy a következő generáció, még rosszabb lett ebben a kérdésben tehát a fogyasztói társadalom hibája hogy az emberek hitét elvette van egy alapvető olyan dolog a hittel kapcsolatban amiből a hit igazából fakad és egy olyan ember akinek ez a hite megmaradt, vagy visszaszerezte, mert olyan is van, aki visszaszerezte az másban is sokkal könnyebben tud hinni és ez a hit, az alaphit nem az önmagadba vetett hit, nem a másokba vetett hit hanem a teremtődbe vetett hit vagy úgy is lehetne mondani hogy az istenedben vet, istenedbe vetett hit na ez az alapja az összes hitnek, érted? ha ez a hit, az istenedbe vetett hit valakinek megszűnt vagy nem is volt akkor van az hogy gondold végig ha egy embernek van az istenében hite akkor őt nem öli meg a koronavírus neki nem kell félnie a koronavírustól mert tudja azt hogy nem a koronavírustól fog meghalni hanem meg akkor fog meghalni mikor eljön az ideje világos ez? mikor az ő jó istene úgy gondolja hogy na jó akkor itt a vége hát eleve ott kezdődik és akkor néztem a fiatalokat kín az utcámos baszba nem melegszik be az arca érted a mazba, mikor most már ugye azért csak 23 fok van mert lehet hogy télen még jó is volt, mert melegítette az arcát tehát gondold végig, rögtön az ugrod be hogy milyen isten hitük lehet ezeknek hogy bízhatnak ők a saját jó Istenükben, mikor én hallottam nem egyszer, meg nem kétszer, mert nagymamám Isten hívő volt, és ő nevelt alapvetően, nem a szüleim, hanem nagymamám, hogy mondtam mindig, hogy a jó Isten megsegít, a jó Isten ezt csinál, a jó Isten azt csinál, a jó, és így is volt. Érted? Na most képzeld el azt a szemét, akinek nincs ilyen. Hitel. Tehát aki nem tud hinni a saját Istenében, az mennyire fog hinni bármiben? Tehát az, hogy az ember az életben haladjon előre egy jó úton, hit nélkül nem működik. Érted? Na most, ha egy ember nem tud hinni egy olyan lénynek, amely hozzád képest mindenható érted? akkor ez a mindenható hogy fog segíteni? Hm? te nem vagy mindenható ebben a formában ahogy vagy olyan messze állsz ebben a formában a mindenható szereptől hogy éhaj de ebből a szerepből ki lehetne lépni? oké? és ahhoz az kell mint amit az emberek csináltak a történelemben de nagyon kevesen hogy úgy indultak el a lelki fejlődés útja hogy kizárták a hülyéket érted? szó szóval szerint Tudod, hogy ha a családja volt a hülye, ott hagyta a családját és elment egy kolostorba, vagy elment remetének, Érted? Nézd, buthát, fogta és ott hagyta a hercegi családot. Érted? Ott hagyta csapott papot. Ott hagyta a hülyéket. Érted? A hülye családtagokat. és elvonult, érted? most is lehet ilyet hogy valaki elmegy remetének, vagy elmegy egy kolostorba, mondjuk tibetbe vannak ilyenek, érted? vagy mit tömélyen a kristások kristna völgybe. érted? van ilyen, semmi gond nincs ezzel de most képzeld el hogy tud elvonulni több millió ember? <gül> nem tudnak elvonulni, érted? mert ugye az elvonulási helyek az mindig kis közösség volt viszonylag a többihez képest krisna faluban sem százezrek élnek, érted? na de az ember egy olyan közösséggel veszi magát körül, ahol olyan emberek vannak, mint olyan törekvésű emberek vannak, mint ő. Érted? Akkor mi fog történni? Az fog történni, mint az én esetemben lehetőleg olyanokkal akik nem tanulnak itt minimális kommunikáción van érted? minimális a legszükségesebb dolgokat kommunikálom velük oké? miért? pont ezért az elvért amit elmondtam mert egy olyan helyen kell lenned ahol olyan törekvésű emberek vannak mint te mert ha ez nem történik meg a sok lúd pisznod győz tehát a sok hülye hülyévé tesz ennyi, érted? és a PPH pont egy ilyen közösség ahol a hülyék gyorsan kimaradnak vagy be se érted? mit jelent hogy a hülye hogy ne bántodj meg olyan nagyon? <gül> azt jelenti hogy tudatlan a tudatlannak a magyar nyelvben sokféle választéka van, sokféle megnevezése például a tudatlantra szokták mondani hogy buta szokták mondani hogy gyökör, <gül> oké? Okay. marha birka, gyagyás, lüke sok minden kifejezése van a tudatlannak, érted? ezért én megpróbáltam finoman fogalmazni a hülyével oké okay. úgy sem esett volna akkor se jobban neked ha azt mondtam volna hogy buta vagy érted? mert te szuper, okos, intelligens embernek tartod magad oké? Okay? semmi gond nincs ezzel, azt hiszel magadról amit akarsz, nekem mindegy jo? tehát akkor tud az ember egy lelki fejlődést csinálni hogyha lehetőleg az olyan emberekkel minél kisebb kommunikációt művel akik úgy lehet mondani hogy átlag emberek, érted? és ezt mindig így csinálták kivétel nélkül az elmúlt több ezer évben, világos ez? de hát sokan azt gondolják hogy ő egyedül van, nincs saját közössége, nincs olyan amilyen ő mindenféle ember, jött ment jött ment emberrel kommunikál, érted? hallgatja sok hülyének a sületlen dumáját de ő hát úgy fog fejlődni, mint a rakéta. Mármint a rakéta technika, tudod? A rakéta gyors alatt fölfele. Nah, hát ő is úgy gondolja, hogy gyors alatt majd itt fölfele. Nem, ez nem így, így működik. Nem így működik. Tehát az embernek el kell vonnia magát azoktól akik nem engedik, visszahúzzák, mintha gyeplő lenne rajtad és húznak vissza, érted? hát ez olyan mint a tyúk udvarban, a baromfi udvarban, érted? a kopasztjaku tyúk hogy fogják és az összes többiek bekerül egy, egy kopasztjaku a tollasztjaku udvarba, érted? és addig csipkedik meg meg nem döglik. érted? ha ugyanez, addig csipkednek még vissza nem zuhansz arra szintre amin ők vannak, érted? mire? erre, ha, látom hogy persze vannak olyanok akik feladják a szellemi fejlődést illetve a lelki fejlődést, vannak ilyenek látni, hát mivel sokan vagyunk látni ilyeneket tudod milyen gyorsan vissza tudnak zuhanni? Ha, nincs egy ellensúly nincs egy ellen közösség, egy olyan közösség, ahol, ahol ő tartózkodik, érted? és ezért fontos, hogy neked legyenek olyan emberek a saját szervezetedben, akikkel tudtok sűrűn kommunikálni, érted? és ez a, ami azt jelenti, hogy a te csapatod nem, ideg, nem csak idegenek, a tied. Horát fölnéznek és tőled kérnek tanácsot. Érted? És akkor tudtok egy nevező lenni, érted? Olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te? Hát nézd meg, elkezdtél fejlődni és elkezdtek szó szerint kicsit idegenné válni akik nem úgy gondolkodnak mint te nem? és minél többet fejlődsz annál inkább idegenné válnak tehát annál inkább nem akarsz velük kommunikálni, érted? és nem azért mert te vagy aki, ha én nem hanem mert az emberek olyanok mint a rádió, tudod? Hogy nekünk a fürdőszobában van rádió, ott is van rádió, és akkor most készültem, hogy jövök ide, és bekapcsoltam a rádiót, és akkor valami olyan csatornám volt, ami, ami nem szokott lenni. És akkor mondom, keresek, megkeresem azt a csatornát, amit úgy szoktam hallgatni a rádión, bár ritkán hallgatok rádiót mostanában. És pont, olyan időben kerestem ezt a csatornákat amikor hírek ment minden csatornán képzede. el, ezáltal nem is találtam meg addig a rádiómat vagy a csatornámat, addig még nem szólt zene ugye a zenéről megismerem de egyébként nem tudtam megtalálni és képzeld minden csatornán a hírekben a koronavírusról szövegelt kivételnék, nem mondom ez tehát az ismerőseid is ugyanezek? bárkivel Dumás, érted? ugyanazt a sületlenséget hallod, érted? nem a PPS ismerősökről beszélek, a hagyományos ismerősökről úgy van vele az ember, hallgassa csoda, addig fogtam azt lekapcsoltam, azt megvártam hogy zene legyen és utána kezdtem el keresni újból az állomást, érted? és akkor megtaláltam a zene miatt mondom a franc kíváncsi arra a sok azonos hírekre, mondom egyetlen egy olyan csatornát nem találtam ami éppen nem a koronavírusról beszélt ja hát persze tudjuk kormány reklámozott, van rá pénze oké? Okay. ugye tegnap mentem egy ilyen ö, olyan helyen az országúton nem messzire csak itt Budapest szélétől egy pár kilométerre és ahol tele volt óriás plakáttal tehát ami azt jelenti a, a 20-30-50 méterenként volt egy óriás plakát 10-ből 7 a koronavírussal foglalkozott. Tulladat nem is láttam, mert ugye az nem, a, nem azt néztem, hogy nem mi velem szemben volt a jobb oldalt, 10-ből 7 a koronavírussal, mondom, na akkor 16 milliárd, a legalább 16 milliárd már kezdve van költve, és akkor mi volt jellemzően? Színészek, énekesek, operaénekes, rendes ének, tehát ízézenés modern zeneinek esettől kezdve minden írt ugyanaz a motto az oltás életet ment, ugyanez a motto, érted? tehát kezdett működni a, kezd működni a kormány investálás oké? Okay? na most gondold végig ugyanezek az ismerőseid egy hagyományos ismerősebb beszélsz és más témájuk nem sok van hanem jó a hírekben is van néha más hírek vagy, vagy időnként más hírek jóval kevesebb mint ugye a koronavírus ír, ugyanez érted? beszélnek erről a témáról és ez előre viszi az emberiséget na mindegy, haladjunk valahova tartozás már be kellene fejezni, most nézek az időre. Valahova önmegvalósítás, ez ezek, ezek, saját csapatnék úgyse tudod megcsinálni. Küldetés, aranykorba jutás. Érted? Küldetés szintje a lelki fejlődésnek. Az aranykorba jutás, de az aranykorba jutás csak egy előszoba. Bekerülti az aranykorba olyan, mintha bemész egy házba és ben vagy az előszobába. Még nem vagy benne a többi helyiségbe az élet célja, az emberiség életének a célja, tudod micsoda? a magasabb létformába kerülés, jó? és akkor gyorsan ebben kapcsolatban egy gondolat ugye a hatodik lelki szintre is már csak akkor juthatsz föl hogyha saját csapatod van a hetedikről nem is beszélve és akkor nézzük tovább, de nem ide, ide megyünk, azért csináljuk mert Előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. És mert az emberek azért vannak a Földön, hogy a lelkük arra a szintre fejlődjön az aranykorban, az aranykorban, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek. Tehát egy magasabb létformába kerülhessenek. A magasabb létforma az ott kezdődik, hogy angyali szint. világos ez? na most mi a különbség egy ember és egy angyal között? az angyalnak nincs kötött teste, a kötött test azt jelenti amiben nem tud kilépni tehát az angyaloknak is lehet testük csak abból bármikor ki tudnak lépni, ez az óriási különbség oké? Okay? és egy más fajta működésben vannak ezáltal, tehát ott kezdődik hogy a lélek ugye mikor kilép a testből akkor korlátlan tudást tud magába szívni tehát korlátlan tudást természetesen ezt a korlátlan tudást nem fogják megkapni a lelkek csak az idő előre haladtával ugye ami ott fönn nincsen mert halhatatlanság van a lélek számára ezért ugye ab, akkor van idő ha van vége az időnek, na most az időnek meg nincs vége lélekformában. és az azt jelenti hogy ugye az aranykor egy olyan előszoba, ahol az ember azt kell hogy megtanulja hogy feltétel nélkül tudjon együttműködni más lelkekkel oké? Okay? tehát feltétel nélkül, odafönt oda egy olyan hierarhia van ahol nincs megkérdőjelezve a felettük állók döntése világos ez? nincs megkérdőjelezve, gondold végig itt az embereknél Csakár te? Hányszor kérdezted, vagy kérdőjelezted meg a feletted álló döntését? Hm? Jó, csak úgy kérdezném. Például az is feletted álló, aki többet keres a családban. Ezt csak úgy mondanám. Még ha nem tetszik, akkor is. Oké? Okay? Az a feletted álló, aki többet keres. Jó? és hányszor kérdőjelezted meg az ő döntését? jó kérdés, nem? például egy gyerek hányszor kérdőjelezi meg a szüleinek a döntését? Hm? na hát ott ilyen nincsen, odafent. és amikor lejöttél előtte ott sem volt S lehet hogy azért kellett lejönnöd mert elkezdték kérdőjelezni érted? na szóval ennyi fért bele a, ebbe a részbe 25 perc szünet után, önismeret coach folytatása következik kapcsolódjatok át a második részbe a... majd a szünetben természetesen, tudjátok nem én fogom ezt kihirdetni a szünetet, én csak mondom, hogy a szünet után mi lesz <gül> jó? de hát át is adnám a szót a házigazdáinknak, jó? gyorsan köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! köszönjük szépen Szedlacsik Miklós Mesterkursznak a képzést hát megint felgeteges volt, azt lehet mondani Cívül foglalkozásom eredetileg Vasesztergáros volt avval kezdtem, aztán még kipróbáltam vagy 10-15 szakmát, egyik se jött be nagyon és egy tekerőnyes úton keresztül egy pár év alatt ideértünk a PPH-ba amit hát szerintem azóta is hálásak vagyunk ezért hogy ide kerültünk ez egy óriási dolog, Gyuláról jöttünk, feleségemmel egy kislányunk van és nagyon örülünk neki, hogy itt vagyunk. Kicsit feljöttek ered a szöveget. Hogy mit is kaptunk a Nyílt Akadémiától eddig. Ugye az előbb pont elhangzott egy mondat arról, hogy a mennyire hallgat az ember arra, aki fölötte van. A PPH-ban fölöttünk Szedlacsik Miklós Mesterkocs van. Hat éve vagyunk itt, az első két-három évben azért nem annyira hallgattam rá, mint mostanában, azt lehet mondani és mindig kipróbáltuk az én verziómat, aztán beláttuk, hogy amit a Szedlacsik Miklós mondatával sokkal előrébb mentünk volna, sokkal kevesebb energiával, ezért mostanában kikérjük a tanácsát, nincs vita, egyből az ő verzióját próbáljuk ki, mindig, mindig 100%-os, mindig sokkal jobb lesz tőle nekünk, ezt tanácsolom másoknak is, hogy fölösleges, külösleges uh, saját verziókat gyártani bármiből is, a saját verzió az mindig az ego, én azt tapasztaltam magam, tehát amikor az majd én, majd én azért kipró, csak jó amit mond, de azért csak kipróbálom az egyébként így egy picikét megyünk az úton és akkor kicsit megváltoztatjuk, amit tanít milyen jó lesz az majd nekünk, sose lett jó, soha nem lett jobb szerintem ez így van, tehát valóban neki akkora tapasztalata és akkora tudása van amit ő már végigment és uh, kapott ő is feladatokat az életben és megoldotta felesleges hogy most uh, mi újabb uh, dolgokat kezdjünk el kitalálni, itt ki van taposva az út és higyétek el hogy egy olyan úton menni ahol már megvannak hogy mit hogy tegyél sokkal könnyebb én legalábbis megtapasztaltam, megtapasztaltuk hat éve hogy uh, mi őt követjük mert ő valóban Azért van itt ezen a földön, hogy bejuttasson minket az aranykorba. Ö, akkor azt még esetleg valamit És az aranykorhoz még kell, sok boldog ember. Így van. Bocsánat, csak tudom, akartam csak szóval szóval hozzá, mondom, <gül> nyugodtan. <gül> nyugodtan, Ö, tehát Gyuláról érkeztünk, mint ahogy elmondta, párom, 25 éve élünk házasságban. Ez a házasság is egyre boldogabb hál Istennek Um, amikor én ide kerültem azt hittük hogy mennyi mindent tudunk már, mert nagyon sok képzésen vettünk részt Igen. aztán uh, kiderült hogy nem, hal... Igen. ahogy hallgattam a képzéseket mondjuk nekem igazából a Szedlacsik Miklós fogott meg és én azért jöttem ide tanulni mert én láttam hogy egyik az hogy amit tanítő úgy él a másik pedig az hogy valóban amit tanít azt be tudom építeni az életembe aztán hogy hallgattam a képzéseket voltak pillanatok még most is vannak egyébként mert ahhoz hogy valóban helyre tudjuk hozni az életünket és problémamentesen tudjunk élni az mindig fejlődnünk kell meg amit 40 éven átéltem azt nem tudom egyik évről másik évre kijavítani ezért is fontos amiről beszélt a Szedlacsik Miklós hogy nem elég egy-két hónapos képzések mi itt vagyunk hat éve és mindig, mindig jönnek dolgok amit ki kell javítanunk és még arra akarok visszatérni amikor vannak ilyen rengeteg felismerésünk, felismerésem van, volt a képzések által és ö, én azt figyeltem meg hogy amikor betalál ez nem egy kellemes dolog és azt figyelem amikor szervezünk és uh, írnak emberek válaszolnak hogy uh, milyen a Szedlacsik Miklós én azt üzenem hogy gondolkozz el nem a Szedlacsik Miklossal van baj hanem ő lehet hogy éppen benyomott egy nyomógombot ami éppen egy probléma benned és uh, figyeld meg elemezt ki hogy nem ő a probléma hanem én vagyok a probléma. És higgyétek el, hogyha ezeket a problémákat felismeritek és ö, megoldjátok, ezt mi tapasztaljuk, nyílik az élet. És ö, egyszerűen sokkal, sokkal ö, jobb minőségű élete tudsz élni. Ö, tényleg az a tíz életterület, amit fönn szokott lenni a vetítővásznon, azt ha nem boldogulunk, nem tudjuk jól kezelni akkor valóban az életünk nem tud jól működni, mi ezt is megtapasztaltuk és főleg nekünk csodálatos hogy így hozta az élet hogy tényleg mi itt együtt vagyunk és uh, egy, az, egy, egy az utunk és uh, tényleg amiről beszélt Szelecsik Miklós is hogy nekünk nincs más uh, uh, nincs más alternatíva, nincs, igen, tehát nincs más a megoldás, a nincs más változat az életre, van, ez van így van tehát egyszerűen csodálatos amit el lehet érni um, gyere el és próbáld ki tehát tényleg ez az összeg ami a, a tandíj nem egy olyan összeg amit, amit szerintem ne tudnál uh, kiadni és, uh, és hogy próbáld meg hogy mi az amit itt kapsz mert uh, fantasztikus hogy itt vagyunk és uh, én mert nem akkora tudás mindig is volt de most itt ahogy itt vagyunk tudás, tudás, tudás és, és minél több tudásunk van egyszerűen nyílik minden meg, tehát nagyon jó dolog, gyere el és próbáld meg, hallgassd meg, itt nincs semmi kötözettség igazából, ha nem tetszik akkor elköszönünk, akkor elköszönünk tőled, így van, így van a szünet után önismeret coach képzésünk lesz melyen ha lehetőséged van szeretettel várunk ha viszont úgy látod hogy nem érdekel az ajánlatunk örülünk hogy -e, de megtiszteltél minket és akkor elköszönünk tőled még azért annyit hozzá hogy egyetlen szavunkat nem kell elhinni ki kell próbálni nyugodtan ki lehet próbálni és úgy a legjobb mert az elején az én se hittem el hogy ebből ez lesz fogalman nem volt hogy ez lesz belőle N nem tudtam hát végül is igen és tudás miatt jöttünk Igen. és aztán tényleg hogyha, uh, én úgy érzem, hogy felőlem nem menetikus, hogy azt amit én itt megtanultam és látom, hogy az életem sokkal jobb, hogy ezt ne, hogy ezt ne adjam tovább az embereknek Igen. tehát uh, ezt sok-sok embernek meg kell van, ismerni, sok-sok embernek van. jó, köszönjük szépen, hogy minket is meghalltatok, most 25 perc fogsz következni, az azt jelenti hogy 19.55-ig szünet van. Köszönjük szépen!